Vi kommer fra Aarhus Universitets kemishow, og vi vil lige vise nogle fede forsøg for jer. Mit navn det er Christian, og jeg læser kemi på 6. semester på Aarhus Universitet. Og jeg hedder Louise, og jeg læser på 4. semester med medicinal kemi også her på Aarhus Universitet. Bare lige for at vi viser jer, at vi har styr på sikkerheden, så kan I jo se. At vi har nogle flotte briller på, og vi har kitler på, så øh, her der, øh, sker der ikke noget, der ikke skal ske. Øh, og når det er sagt, så kan vi komme i gang med det første forsøg. Yes, og det man tit gør inden for kemi, det er, at man finder en eller anden hypotese. Altså en eller anden forudsigelse af, hvad man tror, der vil ske. Så vi vil også gerne prøve at starte ud med vores show her, med at teste en eller anden hypotese. Og jeg ved ikke, har du en god idé til et eller andet, vi kan teste? Ja, altså jeg har en idé om, at uh, lighter gas, det kan brænde. Så skal vi ikke prøve at se det? Jo, lad os se, om vi uh, kan få bekræftet vores hypotese engang. Yes, og uh... For at teste det, så skal vi lige have noget lighter ud, og vi kan gøre det ned i sådan en øh, spand, vi har lavet, hvor vi bare har puttet vand og sæbe i. Når vi så fylder lightergas ned i, så vil vi få lavet sådan nogle bobler. Og øh, de her bobler, de minder lidt om øh, sæbebobler, øh, men øh, jeg skal lige have øh, gjort min hånd lidt våd. Men de ligner lidt sådan nogle sæbebobler, I kan lave derhjemme puste. Øh, men i dem her, der er der ikke luft. I stedet, så er der lightergas. Så øh, jeg tror ikke, jeg skal bruge min, min højre hånd så meget, så vil du ikke prøve at se, hvad der sker, hvis vi tænder det her. Jo, så lad os se, om lejdergas kan brænde. Yes. Det kunne det godt. Wow. så fik vi vist bekræftet vores hypotese. Ja. Nu skal vi ikke lige se, om vi kan gøre det lige lidt vildere. Og nu har vi kan putte ild i vores hænder, så kunne det jo være sjovt at prøve at lave en brændende high five. Du lige ja. også. Så jeg får også lige min hånd og arm her ind i noget sæbevand, yes. så jeg beskytter mig selv. Så tager vi bare en håndfuld. Yes. Fedt. Ordentlig her. Sådan. Så tæller jeg ned. 3, 2, 1. Der. Fedt mand. Og så er vi ligesom i gang, ikke? Yes. Det er altid godt at starte et godt show ud med en masse lækker ild. Ja, og øh, på ild, så øh, det næste forsøg vi vil lave, det har også ild. <løh> øh, til det, der skal vi lige bruge et andet slags brand. Så øh, det I så her, det var en gasbrand. At vi havde øh, lightergassen, som vi kunne sætte Den til. Det næste vi vil vise, der bliver vi lige nødt til først at have en faststofbrand. Når man har en faststofbrand, så kan man placere den meget præcist, og øhm, vi skal lige have lagt et brændsikkert underlag. Så her der har vi taget en sandkasse med. Sandkasser de brænder ikke særlig godt. Og så lægger vi lige noget om på. Yes. Og så har vi beskyttet godt her, så vi ikke yes. får ild alle mulige steder. Øhm, og vi har også lige sådan en flot øh, træklods her, som jeg også lige putter ind i noget helt almindeligt standjol. Det vi skal bruge til at brænde, det er helt almindelig sprit. Og det kender I jo fra cirka alle steder lige for tiden. Okay. Øhm, Udover det, så har jeg taget sådan noget øh, calciumacetat med. Det kalder man også øh, populære øh, krise, eller sådan populistisk kalder man det for øh, flydende tablet. Og øh, det er jo fordi, at man kan bruge det her til at lave en fin tablet. Så vil du ikke tage og tage 10 ml af det, jo. så tager jeg noget sprit. Så det, vi bruger, det er, at vi bruger cirka 10 ml af den flydende tablet, og så cirka 100 ml af spritten. Yes. Sådan. Fedt. Så er det bare med at blande de to. Til ned. 3, 2, 1. Sådan. Fuldstændig fast. Fedt. Så kan vi bare lige smække den ud her. Ja, den blev meget flot tabletform. Men øh, ikke desto mindre. Så burde vi sagtens kunne sende til den. Nu har yes. taget en lighter. Så, så vi blandede sprit og tablet, og så fik vi en sprittablet. Og den burde netop brænde rigtig godt, som I kan se her. Pet. Okay. Men øhm, udover at ild sjov, så kan man også bruge det til nogle andre ting. Så hvis man har nogle salte, og salte det dækker altså ikke kun over bordsal, som man kender det hjemmefra, men også fra andre stoffer, øh, der er sat sammen med ioner. Øh, vi har taget nogle forskellige med og så har vi opløst dem og puttet dem ind i de her sprøjteflasker. Så øh, jeg ved ikke... Øh, ja, nu får du den der. Yes. Den første vi lige kan vise, det er natriumchlorid. Det er nemlig den, I kender derhjemme, som brusalt. Så hvis jeg prøver at sprøjte ud her, så skulle I gerne kunne se, at, øh, at der bliver dannet en flot ildkugle. Nu skal vi lige have gang i den. Og det I også kan se, det er, at den brænder med en virkelig flot gul farve. Meget meget tydelig gul farve, meget mere end ilden i sig selv. Yes, og vi har også taget noget strontiumklorid med. Øhm, og hvis jeg også lige prøver at få gang i den her flaske, så kan vi se den her flotte, flotte røde farve. Og nu er jeg altså ikke i tvivl om, at det er saltene, der, der giver den der farve i hvert fald. Den sidste her, det er noget, der hedder kaliumklorid. Og øh, der vil I kunne se, når vi lige får gang i den, at det giver en fed farve Sådan. Men øhm... Vi kan også gøre det lidt vildere, det kan vi nemlig. så skal vi ikke lige prøve at se om vi kan tage den her ild og så flytte den lidt? Jo, det tænker jeg. Ja, klar. Yes. 3, 2, 1. Sådan, og så den anden vej. Derover. Ja, yes. 3, 2, 1. Ja, nogenlunde. <laughs> Fedt. Det var salte. Øhm, nu øh, har vi jo stadigvæk gang i den her ild. Og det skal vi faktisk ikke lige have, vi skal til noget andet, så vi skal lige slukke den her brand. En af ja. de sjoveste måder at gøre det. Vil du tage den? Ja, det vil jeg gerne. Man kan slukke ild på mange måder, men vi synes personligt i Kemi Show, at det er ret fedt at bruge det, der hedder flydende nitrogen. Øh, som simpelthen er minus 196 grader, så det er meget koldt. Udover det, så er nitrogen det er også det, man kalder for kvælstof. Og øh, det gør man, fordi at det simpelthen kvæler ild, eller ild, undskyld. I, øh, så hvis man hælder det ud over, så fjerner man alt oxygen der er, hvilket vil sige, at ilden ikke kan brænde og man køler det helt vildt meget ned. Så det er en super effektiv måde. Så skal vi ikke lige se, om det virker. Yes. Og så. det ser sejt ud. Det er nemlig derfor, det er vores yndlingsmåde at slukke brænd på eller ild. Godt. Men øh, nu mm -hmm. fik vi gang i noget øh, salt, der var opløst, og nu kan vi godt tænke os at få gang i noget salt, hvor vi får det på gasform. Ja, og til det, der har vi taget sådan nogle store beholdere med her, som vi vil fylde med lidt af de her opløste salte, og så vil vi ryste dem, ind til det kommer på gasform. Så det går vi lige i gang med, og øh, vi kan se, at jeg har kaliumklorid, den hører til der, og så har jeg en, der hører til der, og den sidste. Sådan. Så vi har taget nogle af de samme med, det kan være, ikke I kan genkende farverne, når vi viser dem lige om lidt. Yes. Men vi tager også lige handsker på en gang, så vi er sikre på, at vi ikke får vores hænder smurt ind i de her salte. Godt. Og så er det ellers bare at hældt dem op. Den første her, den kommer til at være med sprit, ligesom jeg har set. Det har vi allerede brugt til at lave tabletten en gang. Men når vi gør det her i, så får det en lidt anden farve. Yes, og jeg har gang i noget kalium her, som I måske kan huske fra lidt. Tidligere har den her flotte violette farve. Yes. Den der kommer her, det er borsalt, natriumchlorid. Og den sidste Louise har, det er en ikke jeg har set endnu. Ja, yes, men som er mega mega fed, og den hedder borsyre, og den har sådan en virkelig lækker grøn farve, ja. øh, som nogen måske kender fra Game of Thrones, hvor de også bruger den her. Øh, så den er rigtig fed, den skal jeg glæde jer til. Ja. Når vi har fået op, så bliver vi lige nødt til at få noget af det til at fordampe. Det gør vi ved simpelthen at ryste beholderen. Og mens man gør det, så kan vi jo også øve os på vores meget velkendte chemischow-dans. Ja, så for de... det er godt, så man får den rigtig fordelt rundt i hele beholderen. Så laver man lige vores gode uh, chemischow-dans Det er tit, at man ned i fredagsbaren, når der er nogen af dem, kan se mig og Louise stå og, uh, og rocke den her på dansegulvet. Yes. Og det gør altså, at vi får det her væske på dampform. Yes. Det sidste, der lige ligger tilbage af væsken, det sørger vi for at hælde ud, så der ikke er noget som helst væske tilbage, når vi sætter el til den. Du hælder bare, ja. Sådan. Yes. Og så gør vi det lige med de to andre. På helt samme måde ja. som før. Så vi får det godt fordelt. Og det er jo her, som, som Camishov godt kan lide, hvis der er lidt tid til det, og føre lidt, øh, lidt dårlige jokes af, som vi har øvet os på. Så øh, jeg ved ikke, om du kan huske den der med dykkeren. Oh, det er min yndlings. Ved I hvad der skete? Øh, ved I, hvorfor dykkeren han blev fyret? Det gjorde han, fordi han var for overfladisk. Men øh, var det ikke andet, med, at han blev genansat? Hvordan var det nu? Det var det nemlig, fordi <laughs> de fandt til ud af, at han var god nok på bunden. Så. Øh, Arh, det var godt. Yes. Så tror jeg også de er opløst, eller er blevet fordampet hedder det. Så hælder vi lige ud. Så, den der. Godt. Så bliver vi lige nødt til at få den lyset. Godt. Og så er det bare at prøve at sætte ind til dem. Så, vi starter med den her. Det var det der var rent sprit. Og I kan prøve at se om I kan lægge mærke til farven. Tænder, tre, to, en. Sådan. Wow, den var fed. Ja. Det næste det var det, der var bordsalt, natriumklorid. Hvis oh. jeg kan tænde en tændstik. <laughs> og der ser vi altså den der rigtig fede, gule farve. Ja, og meget tydeligt. Og den bliver ved. Den er du fået lavet godt? Ja. Yes. Så den tredje, vi har her, det var som sagt øh, kalium. Og skal vi prøve at se? Dens flotte flammefarve. Der kunne man virkelig også se en violette. Fedt. Og yes. så den sidste. Den grønne borsyre herude. Lad os prøve at se den en gang. 3, 2, en. Fedt. Mega fedt. Lige... <laughs> den bliver også lige. Den også med. Fedt. Sådan. Det var det. Godt, så har vi fået øh, sat ild til alle dem her, og vi har fået lys på igen. Nu er der lige én ting, der er sjovt at bemærke, fordi I så før, at vi hældte alt væsken ud af dem her, øh, inden vi satte til dem. Men nu her, hvis man prøver at hælde det ud igen, eller vende bunden i vejret på den, så løber der altså alligevel en smule vand ud. Og det er fordi, at der er sket en forbrænding. I så jo alt den ild, der var. Og det sker ved, at øh, der er noget metanol nede i, som kan brænde rigtig godt. Når det sker, så bliver der dannet vand og CO2, og vandet, det er det, vi ser her, når vi hælder. Yes. Hælder du ikke også ud af dem der? Jo, det gør jeg lige med det samme. Yes. den Godt, og nu har vi haft gang i en masse flotte farver og en masse lækker ild, og det vi så skal gange nu, det har også nogle flotte farver. Så øhm, til det har vi lavet to reagenser. Dem her. Øhm, I den ene, den her, der har vi noget i, der hedder luminol. Og luminol er et stort organisk molekyle, øh, som når man tilfører energi til det, så kan man få det til at lyse ved en reaktion, der hedder kemiluminescens. Navnet det ligger i kemi, som selvfølgelig er kemisk, og så øh, luminescens, som betyder, at det kan lyse. Så øh, det er det, vi skal prøve. I den anden der har vi noget, der hedder kalium øh, cyanoferat, som er et jernkompleks, som når vi blander det med den her, kan tilføre noget energi. Så ved at blande de to, så vil vi altså kunne danne lys. Ja, og måske har I hørt om luminol før, i hvert fald hvis I har set mange sådan nogle CSI og lignende sådan, øh, programmer. For der går de nogle gange rundt med sådan nogle sprøjteflasker ude på et gerningssted, og så, øh, så ser de, at hvis der har været blod et sted, så kommer der lys. Og det er faktisk det her luminol, man har brugt, øh, fordi at der i vores blod er noget jern, som er det, vi så også har i vores kolbe her. Så det er sådan derfra, måske I måske hvis I har set det før. Yes. Så vi har taget sådan en flot en her med, og det er bare, så man kan se, hvor fedt det faktisk ser ud, når vi blander de to. Så skal vi lige have den der, ja. Godt. Yes. Vi skal lige have dæmpet lyset. Godt. Og vi er nu klar til at hælde de to reagenser i. Så hvis vi lige kan nå derop. Sådan. Og så tæller jeg ned. 3, to, en, nu. Sådan. Så kan I simpelthen se den flotte blå farve der bliver lavet når de her bliver blandet. Fedt. I kan også se, at den står wow. ligesom stadig hernede, og lyser faktisk rigtig meget. Ja, så det, det er et eksempel på det her kemiluminescens, hvor vi får noget, der ligesom, at lyser selvlysende op. Yes. Godt. Så vi skal nok lige have tændt lyset igen nu her. Yes. Så nu kan vi lige øh, stille den her væk. Den lyser ikke lige så meget, når der er lys på. <laughs> det er jo sjovt. Øhm, Og gør jeg klar til det næstsidste forsøg, vi har taget med til jer. Yes, så nu er vi jo gang i de her rigtig flotte farver, og nu skal vi have gang i noget ild igen. Fordi det kan vi som kemisjover ret godt lide. Ja. Øhm, og det vi skal have gang i nu her er faktisk en metalbrand, som bliver rigtig, rigtig varm. Så derfor så er det en god idé lige at finde noget underlag. Så jeg låner lige sandkassen fra tidligere. Yes. Det er faktisk den varmeste brand, vi kan finde ud af at lave sådan lige. Øhm. Sådan. Sådan. Så er der sandkasse. Til dem af jer, der ikke har prøvet det før, så er det faktisk ret svært at tænde ild til en sandkasse. Øhm, jeg ved ikke, om I kan gå ud og prøve næste gang, I er ved en legeplads eller et eller andet. Det er faktisk kedeligt. <laughs> øhm, så derfor så er den super god at have som underlag her. Yes. Men øhm, vi har taget to pulver med her. Yes. Det for det ene. Ja, så det vi har med her, det er rust. Så det er jernoxid, øh, og det kender I måske øh, rundt omkring ude under undervognen på bilen eller et eller andet, det her øh, rust. Yes. Ja, og den anden, det er noget aluminium. Og øh, det vi så vil gøre, det er, at vi vil blande de her to ned i vores flotte bøtte. Og vi skal nok have mange nogle handsker på. Ja, det er en god idé. hælder lige i. Yes, og så blander vi simpelthen de her to metaller, og så er det, at vi kan lave vores metalbrand. Og det, der er ret fedt ved den her reaktion, det er, at den bliver faktisk 3000 grader varm. Ja. Og det er vanvittigt. Altså man, til sammenligning står solen 6000 grader varm. Så det her det er altså øh, en vild reaktion. Ja. Ja. Så halvdelen af solens temperatur på overfladen ja. bliver rigtig, rigtig, rigtig varmt. Man har også brugt det her tamid som det hedder, til at øh, lave jernbaner med. Øh, øh, så det brugte man til ligesom at svejse øh, jernbanestykkerne sammen. Det det jeg skal lige se, om jeg kan få åbnet med, så rusten. Det kunne jeg godt. Ja, man brugte det netop til at lave jernbaner, fordi vi får dannet flydende jern i mm. reaktionen. Yes. Godt, så ryster du bare. Så blander vi lige de to, så vi får en god blanding. Jeg tror, det er vist, okay. Det tror jeg også. Så har vi taget sådan en fin lille metaldåse med, øh, som vi stiller her, og så skal vi bare have det oveni. Sådan. Yes. Det så er jeg kommet nok. godt i. Øhm, endnu en gang så kan man lige nævne det. Det er altså ikke helt nemt bare lige at tænde ild til sådan en metalbrand. Eller til sådan en to metaller. Øhm, så hvis man har den her sin tofaste lighter med. Metaller brænder ikke så nemt. Jeg kan prøve at sætte ild til den der. Det sker der ikke noget ved. Jeg kan også prøve at sætte her noget til. Det sker der faktisk heller ikke noget ved. Så for at tænde den, så skal vi bruge en anden metalbrand. Og en metalbrand, I måske kender derhjemme, er en stjernekaster. Ja. Øhm. De er ret nemme at tænde med en og de er også ret gode til at tænde for vores øh, termitreaktion her. Ja, så, du stikker bare den jeg lige. stikker lige vores stjernekaste her ned i dåsen. Ja, og så skal vi lige, fordi det der kan godt larme lidt, skal vi lige have nogle vand på. Yes. Vi har fået slukket lyset helt nu her, og så prøver vi at tænde stjernekasteren. Og så burde vi gerne se en vild brand. Det kan også være, der Og den der lige spændingen stige. <laughs> Sådan. Man kunne altså helt se gnisterne, der føg omkring. Og hvad man også lige kan lægge mærke til, er at der simpelthen er faldet jern, der er blevet smeltet, og så er det faldet ned igennem bunden af dåsen her. Vi skal nok lige have tændt lyset nu her. Så har vi fået tændt lyset, og vi kan lige prøve at vise, at den faktisk bliver ret varm. Det er bare en balle med vand, vi har her. Men hvis vi prøver at tage den her klump jern over, så siger det altså... Så ryger den altså rimelig meget. Så den har været rigtig, rigtig varm. Og lige starten, der branden skete, så var det altså omkring de der 3000 grader. Så det var en cool brand. Yes. Og en dejlig varm brand. Ja. Nu er vi nået til det sidste, vi gerne vil vise. Og øh, det er et forsøg, vi kalder for sky. Der skal vi lige have flyttet bordet væk og gjort lynhårdt i klar til det. Godt. Nu har vi fået flyttet bordet, og vi har fået vores fede øh, beholder frem. Og øh, ned i den, der vil vi putte nitrogen, som vi har nævnt før. Ja, og nitrogen det er jo som sagt rigtig, rigtig koldt. Cirka de her minus 196 grader. Yes. Øh. Og det prøver vi lige at hælde ned i. Ordentligt skvæld. I kan se, at det ligesom damper ud. Sådan. Og det er øh, simpelthen vand fra luften, der fryser til is og så kommer det op som små iskrystaller her. Så nu har vi noget, der er meget, meget koldt. Og oven i det, der vil Louise lige om lidt hælde noget kogende vand så noget, der er meget, meget varmt. Og når vi blander det, så vil vandet øh, komme herned i og blive frosset til is. Nitrogenen. Men nitogenen, som er flydende hernede i, vil mærke det kogende vand og fordampe. Så ud af det, så vil vi få en hel masse små iskrystaller, der bliver skudt op. Og vi vil simpelthen få dannet en sky. Ja, og det ser ret fedt ud. Så skal vi ikke bare kaste os over det. Ja. Godt. Yes. Du kan tælle ned. Så jeg har det kogende vand her i min gryde. Og så sætter jeg mig lige ned en gang her. Og så, øh, så er vi sådan set bare klar til yes. det sidste. 3, 2, 1. Det var det, vi havde. Yes. Vi håber, I uh, synes, det var sjovt. Tak for nu.